З початком повномасштабного вторгнення в Україні, як відомо, обласні державні адміністрації стали адміністраціями військовими. Як це позначається на керуванні областю? Будемо з'ясовувати із начальником Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, скажіть, от одразу після 24 лютого – які повноваження у вас з'явились такі абсолютно нові, притаманні для тієї посади, яка у вас була раніше голови обласної адміністрації державної? Попрошу обмежитись трьома головними. Ну так важко буде трьома головними обмежитись. Ви знаєте, я думаю, життя у всіх змінилося з 24 лютого щодо обласної державної адміністрації? Я пам'ятаю початки, коли ми тільки прийшли, одна те, що ми хотіли зробити, це популяризувати наш край. Ми проводили кінофестивалі, економічно розвивати наш край, робити дороги, дуже було багато завдань. З 24 лютого завдання змінилися. Перше – це обороноздатність. Обороноздатність нашої області забезпечити військових за можливості всім необхідним. Потім економічна стабільність нашої області, тому що ми залишаємось таким гуманітарним фронтом. І все, все, наприклад, щоб нагодувати наших військових, в нас аграрна область, нам треба було повністю бути готовим там і, до сезону, і до сезону збору врожаю, до всього цього приготуватися. Це така економічна складова, ну і внутрішнє переміщення особи. Ми займаємось нашими громадянами України, які в силу того, що Російська Федерація Нашої країни, повномасштабне вторгнення, і вони вимушені виїхати зі своїх домівок. Ми мали їх тут зустріти, забезпечити теж всім необхідним. Тому це я думаю, що це головних три завдання, які поставлені перед вже Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. А те, що стосується це завдання, а те, що стосується саме повноважень, от які з'явилися такі, яких раніше не мали е, на сьогоднішній день. Там рішення обласної ради передано, ми, хоч, і завжди були розпорядниками коштів, да? але зараз нам не потрібно голосування, ми визначаємо пріоритети під час війни, куди спрямовувати обласний бюджет. Ми також під час військового стану ми можемо залучати потужності. Потужностями можуть бути це як приміщення, так і будь-що саме для обороноздатності нашої країни. От те, що стосується бюджету. Оскільки ви отримали такі можливості так, поза сесіями, перерозподіляти, то скажіть, на які такі потреби вже пере, скажімо, перекидали от державні кошти, бюджетні кошти, от що це були за ситуацією? Ну, ми виски? робили вже декілька змін до, до бюджету після 24 лютого, з того, на що були виділені коштом, може відокремити 15 мільйонів на територіальну оборону та на Збройні Сили України. Причому, я вам скажу, набагато більше нам вдалося допомогти фінансово нашим військовим частинам, нашій теробороні за рахунок навіть не державних коштів, не обласних коштів, а за рахунок допомоги наших підприємств це волонтерів, і ми намагалися зробити таким чином максимально. Також на медицину, ви знаєте, у нас теж дуже багато зараз збільшилось людей, які потребують скажімо, допомоги лікарів, ми виділили туди ще додатково 60 мільйонів. Також на укриття, з обласного бюджету було спрямовано 6 мільйонів, 6 мільйонів було спрямовано додатково на котельні, так як ми як наш прем'єр-міністр вже не наголошує на те, що ця зима буде надзвичайно складна для, для нашої країни. 6 мільйонів було спрямовано на модернізацію котелень, були закуплені твердопаливні котли на комунальні заклади, щоб ми були до цього готові. І також 60 мільйонів ще додатково було виділено для внутрішніх переміщених осіб. Тут треба відзначити, що найбільше допомоги, Потребують саме от ті люди, які приїхали з інших регіонів, де, де ведуться активні бойові дії. Це люди похилого віку. Для них ми створили на території нашої області при діючих закладах три таких інтерната, які теж треба фінансувати. І за цими людьми, за дітьми з інтерната Потрібна постійний догляд і допомога. А яка ж ситуація із надходженнями до місцевих бюджетів і до обласного? Ну, ситуація в області, так як і в місцевих бюджетах, всюди я я вважаю, у нас стабільна. всюди є практично перевиконання бюджету, це 106% на по всі по обласному бюджету, нашому обласний бюджет на 60 мільйонів перевиконання а місцеві бюджети загалом по Хмельницькій області – це більше 400 мільйонів. Одним з таких бюджетуутворюючих підприємств була і залишається, я так думаю, Хмельницька атомна електростанція. Ми завжди раніше робили акцент на тому, що воно бюджетуутворююче, зараз хочеться зробити акцент саме на безпеці. Знаю, що ви днями буквально туди навідувались. От я розумію, що ми з вами не експерти в таких питаннях. Усе ж, як вам здається, От після отих погроз і тих гауляйтерів, і терористів-сусідів наших про те, що досяжні наші атомні, зокрема Хмельницька, для їхніх ракет. От що ви скажете про безпеку там? Так, да, ми, ми бачимо і, і останнім часом, і перед цим було так ці терористи завжди закликають там і в цього Соловйова і uh -huh. Сімонян uh -huh. всі кричать, що треба бити ракетами по атомним електростанціям. Ми точно не знаємо, що в голові в цих божевільних терористів, але скажуть, що ми, ну, ми готові до будь-яких викликів, будемо готуватися, і з того, що на сьогоднішній день є, і той стан, який є, я вважаю, що атомна станція у нас забезпечена, забезпечена від від внутрішнього внутрішньої демаршу якогось, вважаю її безпечною. І тим більше в нас була нещодавно місія МАГАТЕ, яка признала діяльність нашої станції нормалізованою, вона працює в нормальному режимі, зі своєї сторони ми будемо робити все, щоб і надалі вона була найбезпечнішим скажімо, територією. Нашої області. А ще читала на вашому офіційному сайті про те, що зараз починаєте відновлювати лінії, які були колись дуже давно, які мають, дають можливість продавати електроенергію у Польщі. Да. Так. Це, це дійсно. В нас і приїжджали поляки, перед цим розмовляли. Це завдяки нашому президенту України і уряду. Ми робимо такий новий енергомост, ми, верніше, ми його відновлюємо Він був а Це 750 кВт, які можуть прямовитися від нашої атомної електростанції до ЖЕШ. це Ми зможемо передавати електроенергію за кордон. Це місце, ми працювали над нею, над нею досить довго. Гуманітарними хабами зараз називають себе багато областей, які, ну, відносно безпечних, скажімо так, областей. Яка особливість у цьому плані от саме нашої області? Ну, наша область з перших днів е, прийняла е, близько 370 тисяч ос осіб, внутрішньопереміщених осіб. Ми намагалися зробити все, щоб вони відчували себе тут як вдома. Да? В кого проблематика в нашій області не було такої проблематики, як в них, але впевнено якби ця проблематика була в, в нас і ворог би розстрілював нашу область. Так, як їхню, то у нас сприйняли так само інші області. Ми всі українці, ми всі, ви знаєте, в єдності наша сила. Ми, на сьогоднішній день це 100 тисяч людей, внутрішньо переміщених осіб, знаходяться в Хмельницькій області. Тут окремо хочу висловити подяку, ви знаєте, всім, від волонтерів до органів місцевого самоврядування. Я навіть пам'ятаю е, такі дні, коли потяг просто зупинявся на Хмельницькій області. Е, на Хмельницькій станції, і люди виходили, тому що Львів не міг їх вже приймати. І тоді якраз голови об'єднаних територіальних громад надавали свої шкільні автобуси, під'їжджали, і вони розбирали скажімо, цих тривагон людей, куди хто міг. Це якраз це говорить про велику силу нашого народу. З перших днів у нас було упорядковано все, ми ввели, зробили таку програму С1, це бухгалтерський облік, ми обліковували всю гуманітарну допомогу, яка надходила до нас. У нас зроблений перший в світі освітній хаб. Ми зробили це на Хмельниччині, пізніше цей освітній хаб був зроблений в інших містах України, і пізніше пішов по світу, він зроблений в Іспанії, зроблений в Польщі в інших країнах. Але прикладом саме була Хмельниччина, що надзвичайно приємно. Також у нас є партнерський хаб, це якраз там, де ми бачимо потребу, щоб вона була максимально ефективніша. Ми бачимо, що потребує та чи інша громада, скільки там внутрішніх переміщених осіб, чи ми можемо їх, їм допомогти. І щоб вона була, ця допомога була найбільш ефективною. Ми налагодили взаємовідносини практично зі всіма країнами, партнерами нашої, нашої держави. У нас навіть є єдиний випадок в історії, Єдиний випадок в історії, коли ви знаєте зазвичай міста побратима, у нас є штат Місісіпі, побратим Хмельницької області. Рішенням Сенату сенатори сенату штатному Місісіпі проголосували за те, щоб обрати нашу область областю по побратимам. Ми вже отримали від них допомогу, вони переслали нам і ну, різні речі, якраз для внутрішньопереміщених осіб, і ну, багато. Надходить теж і з Польщі, Великобританії, Німеччини, з багатьох країн. Ви знати, знаєте, що з першого дня країни і ЄС, і Сполучені ну, Штати Америки допомагають нашій країні і допомагають нашим громадянам. Ще уточню, все ж таки, а хто чи який орган контролює розподіл гуманітарної допомоги? Це все зроблений штаб, гуманітарний штаб при обласній військовій адміністрації. Вся інформація, як розливається, вона в військовій адміністрації, так як ми є центром. Так само і по військовому, у нас є спілкування зі всіма військовими частинами, тому ми точно знаємо, де найбільш потрібна допомога, де де вона не так потрібна, і тому ми розставляємо такі пріоритети, бо в нас є теж дуже багато звернень щодо допомоги і там чи інше, військові частини, тим чи іншим, але люди, скажімо так, не бачать загальну картинку, ми її бачимо. І бачимо, де вона найбільш потрібна. Тому там де більше внутрішньо переміщених осіб ми передаємо і створюємо такі, скажімо, там пральні місця, передаємо ліжка, ліжкофон робимо, щось щось відкриваємо, бо ми бачимо загальну картинку картинку в області. До речі, я хотів сказати, що теж на території нашої Хмельницької області, був відкритий перший і єдиний ветеринарний шпиталь, де лікують також тварин, теж постраждалих від війни з расистами. Пане Сергій, з того, що ви розповідаєте, складається враження, що все так дуже легко, просто. Але розуміємо, що і проблем багато. Усе ж таки, чи є такі питання, які надскладно вирішувати? Або основні проблеми, з якими доводиться стикатися вам от на посаді начальника військової адміністрації. Ви знаєте, мені здається, ми для того і є, щоб вирішувати надскладні питання. Якщо ми перестанемо їх вирішувати, то мене хайба, тут не, не, не потрібні. Для, для цього ми тут є. Е, ну, Одне з таких питань, ви вже зауважили про опалювальний сезон, що існує така ймовірність, що він може бути дуже складним. От наскільки наша область до нього готова? Е, наша область на сьогоднішній день готова на 98% щодо плану. І впевнений, що е, вже за тиждень або два ми, ми перевиконуємо план, будемо готові, десь приблизно до 12-15% ми вийдемо. Е, в, в чому полягає є, ця готовність? В, в, в нас є співпраця, ми, є співпраця з різними... Е, Ось ну, є така організація USAID. До них звертаються всі області. Там за допомогою вони допомагають нам щодо резервних джерел живлення. Да? Ну, на рахунок, якщо відключать світло, щоб ми були готові. Тут ми повністю готові. У нас є додаткові генератори, які будуть надавати світло в разі в, в разі його вимкнення, рашистськими там, ударами, ми підготовлені, вважаю, що повністю в нас є 106 бригад, які на сьогоднішній день на постійній основі будуть, ну, вже, вже працюють на рахунок ремонту. Да? Якщо десь виникла проблематика зі світлом, вони вийдуть, в них є повністю все знаряддя, щоб це виправити. Додатково буде ще 56 бригад. В таких надзвичайно важких там, ситуаціях, коли ми будемо бачити якусь загрозу, будуть ще додаткові бригади. Також ми через USAID замовлені також спеціальні намети для ДСНС, які отримають ДСНС в надзвичайних випадках таких, що вони будуть з обігрівом, де люди теж можуть проводити час. Тому вважаю, ми для того тут і є, щоб бути готовими до будь-яких викликів. Ви знаєте, як кажуть да, фраза, що хочеш миру, готуйся до війни. Так само і ми хочемо, щоб цей сезон, надскладний сезон, пройшов без ракетних обстрілів в нашій області, але ми готові до всього. Разом до перемоги. Слава за сил, слава Україні! Героям слава!